25 στενοφόρου στη Σιέζ. Τι βέλο πες στο πουθ και του δίνω έτολες Κουζ μαγειρεύω, κουζ κουζ. παίζουν με την μπάλα, σημαδεύουν με το σουτ. Ο σκύλο μου σκοτώνει, ο δικό του κουμπί Προσπαθούν να με πατήσουν γιατί το πατάω. Σμούθ είναι. Άλλου yeah, yeah. είδου εξειδικευσή. Με πιάσαν με τα κιλό και Αγορές και πλαστές επιταγές Ταχυδρομικοί express Μόνο αντικαταβολές Με τον 15 lemon haze, lemon haze. Δεν χρειάζομαι κουμπιά Bio-addestress uh. Κάνω hotbox στο MG Πίσω από τα φιμέ uh. Το ρολάρω μες το warbakter Μ' αντισυμπέλ All green, full gif, ady stress Κάνει αναπατητές της σχένειες SMS, LSD 25 Στενοσπορούς ACS Developers, το Google I'm body test, it's a mess, yeah